السنه هذه، شعور ديالكم بنجاح الدورة هذه، والفوز ديال الخيال اللي فاز بها تكلمنا فالدورة فهذه الدورة هذه حقيقة، دورة مهمة، ولكن كذلك دورة ثانيا دورة صعبة جدا، لأن الله يرحمو الصحيح ولكن يعني لدينا ما أعضب هي محبترات الجبلية محبترات مصيلة لليبيا وكان دائماً دائماً ونبسر وكان مجدداً الحمد لله يجوز على في فهو دائماً كان والحقيقة هو مطار، كما شفتوا الخيال حافظين على، ترحموا عليه هذيك هذه عطتنا واحد النوع ديال السعاده، يعني حققنا الحب ديالو هو تقى ديما مطار، فعرس، عندنا عرس،, عرس. أه كان الحمد لله بصفه عامه كانت ثلاث ايام ما بعد الوباء. الناس كانوا سعداء جدا، كانوا فرحانين، رحيم بين القبائل، صراط رحيم بين جهه طنجه تطوان، صراط رحيم بين بصفه عما بين كلهم محبين ديال مالطا اللي حضروا معنا، فهذا كيزيد شجعنا باش السنه الجايه ان شاء الله نخدموا ونحاولو نضيفوها اكثر دوليا، حضور مهم كان تشرفنا اليوم بالحضور ديال السفير المملكه إسبانيا اللي حضر معنا. أحضر معنا ذلك واحد الكلمه ديال الصداقه والتراحم على قام به الشريف مريض بن يرحمه ويصليه في حياته باش تبقى دائما العلاقه الاسبانيه والمغربيه لان التصوف هو العمل ديال التقرب بالفقافة. تصوف كذلك هو المحبه، فاحنا خلقنا في هذا الجو، وان شاء الله تحنا كذلك دائما نشتغلوا هذا هذا ديال حوار الثقافة الاسباني الافريقي حضرت وشفتوا بانه عدد من الجنسيات الافريقيه معنا شباب وشخصيات مهمه اللي معنا من موريتانيا كذلك منتوجات في اللي جاوا يتعرفوا على ويروا المنتوجات ديالهم، فهذا فضاء مطا من, من الخيل المتميز، الخيل من اعظم الموجودين في العالم، ولكن فضاء ثقافي، فضاء حوار ثقافة ديال تشجيع السياحه الجبلية والتكنولوجيا. مهم جدا لان كتعرفوا المنطقه هذه ما كانتش معروفه الا يعني عندنا احنا ولاد المنطقه العفوا ولكن على الصعيد الدولي الحضور ديال الصحافه الدولية كتعطي واحد الاشعاع دولي والحضور الحضور ديالكم كيعطي واحد الاشعاع على الصعيد الوطني وشكرا جزيلا شكرا. بالنسبه لكم هذه السنه خديتوا العبء ديال الاداره ديال التظاهره لاول مره يعني شنو هي التقييم ديالكم يعني بعض المسائل اللي متعلقه سيرتو يعني برفع المستوى ديال التضاهره العالميه آه الحمد لله استدنا آه آه آه كذلك طور لي متعلمو معنا واللي خدمو لنجاح الدوره هذه آه الشباب آه تطلب عليهم اللي عندهم غيره على المنطقه الذين يحبوا المنطقة، وشفتوا بأن هذه الحمد لله، اليوم في النهاية البطولة اللي كنا، شفتوا بأنه شفنا واحد اللعبة شفنا ماتا، فهمنا بصفة عامة ماتا كيفاش الخيالة كي يعني كي مرسوها فنحن الحقيقة فرحانين, فرحانين بهذه النتيجة، لأن يعني طبعا الخير تقدر توجهه هي منافسه شريفه ولكن كذلك منافسه بالمرات كتكون قويه بيناتهم بصفه عامه حضرتوا انا سهره كانت سهره متميزه أه بحضور الم مهمين احنا في الباديه الحمد لله كنحبوا الباديه والمغرب بصفه عامه كيحبوا المنطقه هذه والحمد لله نشهد اللي كنطلبوا ان شاء الله باذن الله غادي أه تنظموا شي راي جماعه هي الطريق باش الناس في المستقبل يبقاو يجيو لان دابا اللي يجي المطار يعمل واحد 5 ولا 6 كيلومترات، اللي يجي يحب المطار راه كيجي شي غير كيقول انا غنشوف شنو كاين، لا 6 كيلومترات لا المطار، شكرا جزيلا على تواجدكم شكرا شكرا <تصفيق>